شوف سبحان الله كيكونو في الكليتوس شوف شوف حشرات كدايرين ما شاء الله شوف سبحان الله العلي العظيم سبحان الله كيكونو في الكليتوس شوف سبحان الله ما شاء الله نوع عجيب يا سلام كيكونو في الكليتوس شوف سبحان الله العلي العظيم ما شاء الله سبحان الله هذا النوع هذا في شكل دا. داير انا نوزها وكنقلب على هذا داير كيعقولي كنشوف هذه الحوايج استكشافات سون دي ديكوفيرت لعف السميه ديالها الله يجازيكم بخير هذا الحشره يقولي سميتها ها انتما كدايره عمري نييش توم في حياتي اول مره نشوف هاد الحشرات هادو ها انتما شوف شوف شوف شنو نعرف هاد النوع والله شو ما شاء الله شوفو شوفو الحشرات كيديروا ويوت اه اي يا دو وما هي شوفوا له الفراجه وما هي من نوع شيش كيخسيز نتاقين يتجمعوا له الفراجه ما شاء الله بارك الله عليكم الله يحفظكم ما شاء الله شوفوا كي دايرين غنديرهم هنا في اليد شوفوا كي طيرهم وما خفاف بزاف ما, ما شاء الله شوف شوف شوف, شوف. ما شاء الله شوف شو. اريحي آه أوا آه ريحيه آه أوا صهري أنسيفتوك ناسيونال جيوغرافي ريحي أوا آه ريحي آه ما شاء الله ما يعضوا ما والو ما يقرصو مساكين ما والو شو سبحان الله العظيم شوف سيري على بركة ربك واتقي ذاك الذي بك زرزوقي الله يعاونكم تبارك الله عليكم سير شوف شوف شوف شوف شو نورلوز كيت منظر في هادشي هذا هاد. يستكشف نزه نزهة استكشافية، كنلقى يعني هذه الحشرات هادو سبحان الله، يعني السمية ديالهم ما عمرني شفتهم في حياتي وما عمرني عرفتهم وما عمرني عرفت سميتهم، يعني إلا السمية ديالهم، الله يجزيكم بخير يقول لنا سميتهم أشنو هما، ما كيطيرو ما والو هذو حشرات، كاينين هنا في الكاليتوس. الكاليبتوس، الكاليبتوس، ها في الكاليبتوس، ما شاء الله ما شاء الله.